Mít správně sestavený a vyvážený jídelníček je bez sporu velmi důležité. Vhodná strava prospívá našemu zdraví a navíc nám dodává energii v patřičném množství. V díle s názvem Vyvážíš jídelníček jsme si vysvětlili, co jsou to makroživiny, tedy bílkoviny, tuky a sacharidy. Dnes se z nich pokusíme sestavit jídelníček. Na to, jak by měl vypadat zdravý jídelníček, existuje mnoho různých názorů. My se dnes nejprve podíváme na to, v jakém poměru by se jednotlivé makroživiny měly na našem talíři objevovat. Vyvážený jídelníček by měl být tvořen přibližně ze 60 sacharydy, 20 až 25 tuky a 15 až 20 bílkovinami. Přesný podíl je samozřejmě také závislý na věku, zdravotním stavu a fyzické aktivitě. Pokud jste fyzicky aktivní, je důležité konzumovat dostatek bílkovin pro obnovu svalů a o něco větší množství sacharidů, aby jsme měli dostatek energie. Sacharidy na našem talíři by měla z největší části tvořit zelenina. Následovat by mělo ovoce, dále pečivo a přílohy jako líže nebo brambory, které budou tvořit významný energetický zdroj sacharidů. Bílkoviny obsahuje maso nebo ryby a co se týče vegetariánských variant, tak například mlečné výrobky, vejce nebo luštěniny jako fazole a čučka. Tuky jsou již obsaženy v másle, sádle a oleji. Dále například v mase, rybách, vejcích, ořechách nebo třeba avokádu. Pokud se bavíme o stravě, je třeba zmínit i tekutiny. V ideálním případě by naprostou většinu přímo našich tekutin měla tvořit čistá voda. Pokud si chcete od vody odpočinout, vhodnou variantou jsou neslazené čaje, ovocné šťávy nebo sirupy. Na závěr je nutné říci, že nikdo z nás není dokonalý. Každý občas zhřeší a pochutná si na kousku pici anebo desertu. Hm. Stejně jako u všeho platí, že nic se nemá přehánět. Ke zdravému životnímu stylu nám stačí vyvážená strava a dostatek pohybu.